Covid-e meretzia eragin duen patogenoa biruz bada. Guretzat berria, baina berez badakigu xagusarritatik etorritakoa dela. Naiz eta batzuentzat oso harri izan hori berez pentsatu behar dugu ba, gugana etorri diren gaixotasunetatik anbieren animalietan berez jatorri izangoak zirela. Eta xagusarrak ere badirela beste gaitz batzuen jatorria adibidez ebola berarena edo SARS izurritea 2002an edo hasi zen ura ere, xagu sarretatik sortua izan zen. Kasu hartan, xagu sarretatik birusak salto egin zuen bitartekari batera, zibeta bat izan zen, eta gero infektatu gintu guk gizakiok. Honetan, COVID-e beretzian, ez dakigu zein izandan bitartekaria, eta hori garrantzitsua da ikusteko zei bide eginduen eta baita ba, aurrerantzean prevenzioak eta neurriak hartzeko baina beintzat badakigu hori xaguxarretatik atera zela eta alderdi horretatik beste koronavirus batzuen antza badu